Merta ympäröi yhdeksän valtiota, jotka ovat teollistuneita ja niissä harjoitetaan teho maataloutta. Joet tuovat jätevesipäästöjä neljä kertaa Itämeren pinta-alaa laajemmalta alueelta.